نعم. زرارة العلماء الذين يأتون من الأمراء. ما عندها صحة. وما صحة ولو صحبه فهو زيارتهم الخبيثة لو صح. الأمراء زيارة هل في للشهوة والمال والوافق على الباطل. هذا الحق وإذا أهمل العلماء الأمراء فسدوا. إذا أهمل العلماء الأمراء وانزووا عنهم فسد الأمراء وضاعت الحقوق. فالمصلحه والخير في ان يزرهم العلماء ويرشدوهم ويقوم منهم بالتوجيه والارشاد والنصيحه عن الظلم ونفع المظلومين وازاله الظلم عنهم كما زارهم العلماء سابقا من عهد الصحابه الى يومنا هذا. اما كون العلماء يتركونهم ويهجرونهم ولا يزورونهم هذا خطا غلط لا يقوله الا جهل الذين لا يعرفون المصالح العامه.